Всім привіт, вітаю вас на каналі Нюрк Покажу. Мене звати Аня. Сподіваюся, що ви в безпеці і у вас все добре. Цей відеоролик, який ви будете зараз бачити, я знімала до початку загострення війни, до 24 лютого, але він зараз на дуже потрібну тему це сім'я. Я вважаю, що зараз у такий воєнний стан а, дуже важливо тримати контакт зі своїми близькими, тому вам також все дуже рекомендую, підтримувати їх і також бути на зв'язку. А ще я хочу дуже вам подякувати за те, що дивитеся відео, підписуєтеся, адже нас вже більше за 150, мені це дуже приємно. Дякую, що ви зі мною, мені це дуже важливо. А, тому дякую і поїхали до теми відео «Родина». Сьогодні ми будемо розбирати тему «Сім'я» і «Члени сім'ї». Я подам майже всіх, від там «Мама-тато» до «Бабусь-дідусів». І всю цю тему ми сьогодні розберемо. Але до цього хочу ще показати домашнє завдання по минулій темі, яка була «Кольори». Я покажу три жести. І для того, щоб ви практикувалися, я дуже раджу вам написати відповіді, які ви впізнали у коментарях. І я всім буду відповідати і скажу, правильно чи неправильно ви показуєте ці жести. Поїхали! Це були всі жести на сьогодні. А тепер поїхали до нашої теми. Це е, родина і член родини. Почнемо взагалі з жесту сім'я або родина. Виглядає він ось так. Спочатку у вас складені руки. Ось так. А потім ви їх перекручуєте і складаєте ось так. Ось. Спочатку так. А потім ви їх перекручуєте і складаєте ось так. І це є родина. Родина або сім'я. Далі батьки. Батьки е, можуть їм показувати, там, наприклад, Мама і тато, але взагалі жест батьки, який я раджу використовувати більше, бо мені здається, він просто кращий. Це ось такий: батьки, батьки, батьки. Вказівні пальці стукаються. Батьки. Як я вже показала раніше, мама виглядає ось так: мама, мама. У вас рука, ваша керуюча, йде від одної щуки до іншої. Мама, мама. А тато це майже такий жест, тільки перевернутий. Тато виглядає ось так. Тато. тато, Рука від лоби і до підборіддя. Тато. Е, взагалі, хочу розповісти одну таку річ. Це дуже цікаво, бо е, також ці всі жести трохи розділені по гендерах. Адже майже всі жіночі жести ми показуємо знизу, в цій частині лиця, а всі чоловічі жести зверху, в цій частині лиця. Але є виключення, адже всі, наприклад, е, тато, чоловік, хлопець, всі такі жести ми показуємо зазвичай а, зверху, але жест дідусь, також чоловічого роду, ми показуємо знизу. Тому оце дідусь, дідусь, а це бабуся, бабуся, дідусь і бабуся. Тому цей жест дідусь треба запам'ятати, адже він випадає з усіх інших, які показуються зверху. Ось такий ось цікавий факт. Далі взагалі такі узагальнюючі жести Це жінка, чоловік, дівчина і хлопець а Почнемо з жестів жінка і чоловік Жінка виглядає ось так Жінка, жінка виначе наче проводите оцією долоною По щуці, ось так вниз А чоловік виглядає ось так І це дуже такий прикольний жест Бо він схожий на те, як а, Іноді в фільмах показують, як надягають шапку Або навпаки з кимось вітаються І ось так це виглядає Типу, можна вийти, що у тебе тут зверху шапка І ти робиш щось так, ти підні і опускаєш. І це чоловік, чоловік. А це жінка. Далі жести дівчина і хлопець. Вони також дуже схожі, але відрізняється їх розміщення на лиці. Дівчина виглядає ось так. Дівчина, дівчина. Ми стукаємо долоною по підборіддю. Дівчина. А хлопець – це той самий жест, тільки по лобу. Хлопець, хлопець. Тому це дівчина. А це хлопець. Далі жести сестра і брат. Вони дуже схожі на жести дівчина і хлопець, тільки ми додаємо ще один рух. Сестра виглядає ось так. Сестра. Сестра. Ми показуємо дівчина, а потім вказівний палець опускаємо на цей. Тому це виглядає ось так. Сестра. Сестра. Опускаємо просто потім вказівний, також не вказівний. Сестра. А брат це те саме, тільки показуємо не дівчина, а хлопець. Брат. Брат. Тому це буде сестра, а це брат а Також є такі жести, як дочка і син а Дочка виглядає ось так У нас літера, і ми її закриваємо в Ч Ось так Ось такий рух біля грудей «Ч». І це буде дочка, дочка. А син це ось такий рух У нас є літера О, і вона також ніби перескакує ось так Син Син. Тому це дочка, а це син Ще також можна добитися такий жест, як діти, узагальнено А тут треба уявити, якщо ви були в таборах дитячих То ви можете знати, як дітей ось так рахують по головах І Тому це те саме, це діти Їх ніби багато, і ви їх рахуєте діти. А якщо одна дитина, це ось так або можна уявити, що це, наприклад, просто маленького зросту, і тому ось так, дитина, дитина. Але мені здається, оця асоціація з табором, вона легша, а особливо тим, хто був у таборах, вона може класно допомогти. Ось. А ще є ще один жасне позначення дитини, але це вже не така дитина, які, наприклад, 4, там, 6, 10 років, а це прямо вже немовля. І він виглядає ось так, він може виглядати ось так, або ось так. Це дитина. Дитина Також жест, який не відноситься до родини Але я вирішила його сюди додати, бо він просто часто використовується І варто його знати, це людина Людина виглядає ось так, у вас є літра «є» І ви робите ось так Людина А якщо багато людей, то люди Ось Також є такий жест, як «онука» та «онук» Їх доволі рідко використовують Я не впевнена, що вони вам знадобляться, Але вирішила їх все одно подати, бо хто знає, може знадобляться. Ось так виглядає «онука» У вас спочатку дівчинка, а потім пальцею так крутяться, ніби скінченість, чи там щось таке. Тому це онука, а онук – це те саме тільки з хлопцем. Онук. Онук. Ось так. І це все – це родина. Родина. Ось такі от справи. Це були всі жести на сьогодні. Дякую, що були зі мною цього відео. А, підписуйтесь на мій ютуб, ставте лайки, підписку колокольчики. Всі ці удовольські штуки. Також бажаю вам мирного неба над головою. Маєте можливість волонтерити, волонтерте. Маєте можливість підтримати армію супер. А, дуже раджу вам бути на зв'язку з рідними. Я вважаю, що зараз кожна робота важлива, тому дякую і вам за те, що подивились цей урок, за те, що повчилися. Я а, раджу вам практикуватися, так жести запам'ятовується легше. Трохи практики, вони запам'ятаються і впевнено, що вам знадобляться. Ось. Тому побачимося в наступному відео. Яка тема, я ще не знаю, щось придумую таке, що зараз на часі, а, але якщо у вас виникають якісь ідеї щодо того, щоб ви хотіли вивчити, або, наприклад, що зараз стало вам актуальним, також таке буває, то пишіть в коментарі, я все розглядаю і вкладаю в свій розклад. Тому дуже вам дякую і побачимося в наступному відео. На все добре і слава Україні! Папа! -па.